السلام عليكم دي أفضل المواقع في الذكاء الاصطناعي من وجهة نظري المواقع اللي أنا جربتها وعجبتني في مواقع كتيرة جدا بتبقى غباء ما بقاش فيها أي حاجة فيها ذكاء الاصطناعي مجرد إنه كاتب بعض الأكواد وخلاص طيب آه طبعا أشهر حاجة ميد جورني. جورني عبارة عن إن أنت بت... بتدي وصف الحاجة وهو يبدأ يكون لك الصور وخيال مبدع زي ما أنتو شايفين تمام بس عشان تدخل لازم تدخل من الموقع اللي اسمه سكورت وده Open Source طيب لو هو مقفول في بلدك لأنه هو مقفول في الدول كثيرة عربية وغير عربية روسيا مثلا تقدر ان انت تجرب ستيبل Divisions واداء كويس جدا مجرد ان انت تختار اي كلمة انت عايزها برضو يبدأ يكون لك الصور بالشكل دوت طيب ممكن نقول له في موقع تاني برضو اسمه إي .e تتبع برضو آي تقدر ان انت تكتب اي وصف انت عايزه وهو يبدأ يكون لك الصور دي يعني تقول له عايز قطة في الفضاء عايز قطة بتلعب مع فار تاخد اي قصة من فيلم كرتون وتبدأ تحطها وهو يبدأ يشكلها لك شرحنا احنا الثلاث مواقع دول على الموقع بتاع بيم اربيا استيريا برضه من المواقع الكويسه جدا تديله اي وصف وهو يبدأ ان هو يكون لك الحاجات اللي انت عايزها طيب الموقع اللي بعد كده ده موقع اسمه دوت اي او ده ممكن يعمل لك فيديوهات بسهولة جدا على سبيل المثال ممكن تدي له كتابه وهو يبدا يحط لك عليها الصوت يحولها لك ممكن تدي له فيديو وتبدا تعمل عليه شويه تعديلات مزيكا سمارت او خطير ممكن تدي له ملف صوت وهو يبدا يكتب لك عليها الترجمه ده تعمل بالذكاء الاصطناعي والصوت برضه معمول بالذكاء الاصطناعي اديته جمله موجوده من خدتها من احد شات جي بي تي طيب من الموقع الثانيه برده القويه الموقع اسمه ليوما ده فيه خدع كثيرة جدا اتوقع انها كلها هتبقى موجوده في برامج زي فوتوشوب قريب بيسهل بيسهلك الامور مجرد بس تقول له انت بتفكر في ايه وهو يعمل لك هسيب لكو روابط المواقع دي عساس ان انت تجربوها وكلها شرحت في فهم عربية بس هنا جمعناها مع بعض هنا مثلا من الذكاء الصناعي بتحول التكست إمش. تكتب له اي كلام ويحضر لك لصورة في ان انت تختار اي حاجة مش عاجبه في الصورة هوش اللي لك او في فيديو لو في فيديو يقدر ان هوش له آه تقدر ان انت تسرع أو تبطأ الحاجات اللي كانت بتاخد وقت عشان تعملها هنا ادوات سحرية جدا بالذكاء الصناعي ده موقع اسمه ديورابل ده بيعمل لك موقع في ثواني مجرد ان انت تقول له انت تفكر في ايه تلاقي الموقع خلصان تمام وبيدعم بالاوبن اي اي ده موقع اسمه انترير اي دوت كوم ده يساعدك كتير جدا في شغل الانترير تمام بتقول له بس انت تفكر في ايه وهو يعمل لك طيب بالنسبة للفرنتشر عندنا فرنتشر بيديا دوت آي أو مجرد إن أنت تفكر بس هو يحققلك يعني اللي أنت بتفكر فيه هنا عندي ده موقع اسمه روب ده مختلف شوية ده بيتدرب أنت ذكاء صناعي يعني بتوريله بعض الصور وتقول له دي, دي مثلا قطة وتقول له بعض الصور وتقول له دي كلب وبعد كده تعرضله صور وكلاب وقطط وبتاع هو يتعرف عليه جربته وكان ظريف جدا. ده مهما شرحناه برضه بيمري نرجع بقى للمواقع اللي هي بتديها كلام تحول لك لصور في موقع اسمه سي ار اي اي واي او ان ده فري وما بيقولكش انت ساكن فين ولا بيطلب منك انفورميشن ولا بتاع لا بتلاقي الموقع شغال معاك زي الفل طبعا انا جربت مئات البرامج المواقع لحد ما وصلنا للحاجات ال ديت توك يعني إن إنت هتبدأ تعمل تتكلم مع شخصيات الكتب تمام يعني إنت بتتكلم مع هاري بوتر يعني الإجابة بيدور لك عليها في الكتب مش بيدور عليها في النت لأ بيدور عليها في الكتب ويجيب لك إجابات مختلفة من الكتب العالمية اه الموقع ده ظريف جدا اسمه sing.translator بتصور أي حاجة هو يقول لك الحاجة دي بالإنجليزي وبلغة تانية. ممكن اللغه الثانيه دي تكون اسباني ممكن تكون هندي زي ما انت عايز فموقع ظريف لو في اي حاجه انت لقيتها ومش عارف ايه هي او اسمها ايه يقدر إيه يساعدك بعد كده ده موقع بيديك فرصه ان انت يعني يساعدك في كتابه المقالات في مواقع كتير جدا بتدعي انها بتعمل لكن ده احسن واحد فيهم عن تجربه الباقي كله بكلام يعني اي حد يراير يعرف ان هو هبل يعني مش مش مش حاجه كويسه تمام ده خاص بالبحث العلمي ده تبع ريسيرش جوجل طيب برده في موقع ثاني تمام اسمه اوتو درو انت بترسم اي حاجه وهو بيحاول ان هو يخليها لك فن يعني تقدر تقول مثلا طب حولها لي للشكل دوت تمام فده اوتو درو من الحاجات الظريفه جدا يعني انت تستمتع بيه هنا لو انت عندك اي صورة وعايز تحذف منها جزء معين بترفع الحاجة اللي انت عايزها وتعمل سيليكت سريع على الحاجة اللي انت عايز تشيلها وهو يحذفها لك بالشكل دوت وده تطبيق على الموبايل تمام بيج سبيك وممكن تستخدمه هنا جنريت إنجليش سبيتش فروم تكست هتكتب اللي انت عايزه وهو هيحاوله لك لصوت وتقدر تختار الصوت اللي انت عايزه. وهو قدر تحويل التكست لصوت ده image enhance لو انت عندك اي صورة هو يقدر ان هو يكبرها لك من غير بيحصل فيها تشويش ويبدأ ان هو يساق حسنا اداء كويس. شفت حاجة كثيرة جدا ما كانش بالجودة دي هنا انت تكتب اللي انت عايزه وهو يبدأ ان هو يعمل لك إعادة صياغة يتعلم عن الحاجة. هو يعمل لها ري رايت دي عباره عن ادز او اداه كروم طيب هنا بتحسين برده للصوره وان تقدر تكبرها ده الموقع ده أدوة ده عالي ده ااا ريبليكا دي تطبيق على الموبايل بتقدر إن أنت تناقش معاه وتتكلم معاه في حاجة كتيرة جدا وفي خاصية الأوجمانتيد رياليتي فدي حاجة برضو كانت من المواقع الجميلة، آه الشات جي بي تي ده خطير جدا آه بفكر معاه في حاجة كتيرة جدا يعني كأنه صديق ليا وببدأ إن أنا أقوله طب اقترح عليها موضوع طب أنا بفكر في حاجة معينة طب عايز أعدل في نقطة معينة. آه يعني خلاص الواحد ما يروح لجوجل بيروح ل دوت بتلاقي في حاجات كتيره جدا انا بساله فيها يعني فكر مثلا هات افكار عن تحسين الحياه في المدن عن الواحد ازاي يعمل شغل على النت فبندردش كتير يعني تمام دي افضل مواقع وان شاء الله لو عندك اي موقع افضل اكتبهم لي في التعليقات